Resta el teu nom només a dintre meu, com un torn de paraules, obert, com un apunt, pres el teu nom.